Ένα ακόμα περιστατικό ιδιαίτερο, εδώ έχουμε ένα νερό άντρα ο οποίο γυμνάζεται, αλλά λυστικώς έχει μια απόθεση ε, στην περιοχή των μαστών λίπους, έχει ένα μαστικό αδένα ο οποίο είναι μεγάλο. Ε, επίσης έχει ε, στην περιοχή της, θηλής, της θηλέας άλλο μια, μια ιδιομορφία, ε, υπάρχει μια νησομαστία, ε, οπότε σε αυτό το χειρουργείο θα δουλέψουμε σε πάρα πολλά επίπεδα και να το λίπος που υπάρχει στην περιοχή να αφαιρέσουμε ενδεχομένω το μαστικό αδένα και ταυτόχρονα να φτιάξουμε την περιοχή της στυλής, του συμπλέγματος στυλής τη άλλο, το οποίο προβάλλει με έναν τρόπο ιδιαίτερο, ε, αν μπορείς να κατεβάσεις την οθόνη, έτσι, το προφίλ ε, το οποίο βέβαια είναι ένα πολύ νοκλητικό όταν φοράει πιζάκια το για να φαίνεται η φυγή του να προβάλλει ας πούμε, σαν να ε, ένα σαν γυναικεία. Ένα χειροδογείο το οποίο πολύ γρήγορα θα δώσει ένα οριστικό αποτέλεσμα Ανέμαστα, ανώδυνα, σε μερικές μέρες θα είναι εντελώς καλά, οπότε στο το καλή επιτυχία. Ε, Νεαρός ασθενής, γυμνασμένος, ο οποίος είχε περίσσια λίπους στην περιοχή του μαστού από την εφηβεία, ε, μεγάλο μαστικό αδένα, φυλές ασύμετρες και πεταχτές, ε, οι οποίες προνοχούσαν προφανώς την εμφάνισή του. Ε, και στη θάλασσα, αλλά ακόμα και με τα ρούχα. Ε, είναι ένας ασθενής ο οποίο μαζί με όλη την προετοιμασία και το χειρουργείο το χειρουργείο μας διήρκησε η αποκατάσταση των φιλών σύν το, την αφαίρεση του μαθήκου αδένα, σύν το, την αφαίρεση του λίπους περίπου μία ώρα και, και κάτι. Ε, το αποτέλεσμα είναι αυτό και θα είναι πολύ καλύτερο στη συνέχεια. Ε, δεν θα φωνάει, δεν χάθηκε καθόλου αίμα και η ανάγνωση θα είναι σε μερικέ μέρες που θα πάρουμε τα γράμματα, θα είναι ολιστικής.